Пані Марії 85 років. Коли гітлерівці окупували Миколаївщину, їй було п'ять. Каже, донедавна була впевнена у тому, що українці із росіянами та білорусами – брати. Згадує, як мама казала їй, що на Україну завжди хтось нападав. Каже, що прийшла сьогодні до церкви без страху. Не боюся. Нема кого боятися. Україна одна. І ми маємо вважати, її любити і ходити в церкву, і бути добрими, і допомагати друг другим. Святкову службу відправив митрополит Миколаївський та Богоявленьський Володимир. Христос Воскрес! Ті, з ким ми поспілкувалися, розуміють небезпеку, але свідомо прийшли сьогодні до церкви. Небезпека в нашій країні – вона 2014 року. На жаль, багато про це, хто не знав, не пам'ятав. Ми святимо пасочки, скажімо так, посвятиві своїм бійцям. Треба, ну, щоб кожного з них щоб було сьогодні свято. Ви знаєте, коли йдеш зараз по дорозі, і дороги пусті, так дивно і, і страшно навіть якось. І дивишся наших захисників, так хочеться побажати їм миру, щоб вони всі повернулися до сімей, до своїх. До діток, до мам. Дай їм, Боже, здоров'ячка. Військовослужбовець територіальної оборони Юрій протягом двох тижнів з побратимами займає позиції, щоб відвоювати Херсон. Каже, ми живемо у часи, коли абсолютно чітко відні зло і добро. І коли в Яросолімі сходить благодатний вогонь, то наша артилерія знищує зло своїм вогнем. Коли в страсну П'ятницю пам'ятають розпитого Ісуса то Україна пам'ятає пробучу у Маріуполі. Тому ми живемо в такі часи, коли Біблія стає живою і стає дороговказом. Після богослужіння відбувся обряд освячення пасок та інших страв, що миколаївці принесли до храму. Це не просто освячення Пасха там, чи яйця, чи, чи м'ясні страви, а Воскресення Христове – це радість, яка переповнює душу, навіть і в умовах війни все ж таки вона не, не зменшується. Як сказав протоюєрій Роман, протягом дня до храму прийшли не менше трьохсот миколаївців. Федір Бондар, новини на Суспільному, Миколаїв.